Už je menú. Už menú. Až sa serú. Až sa Tam sa serú. Poď sa hukať troješť. A nejde. Už Už I'm trying to...